Gyerekkoromban imádtam a kémiát, de egyébként arra is mindig vágytam, hogy meghívjanak engem egy főzős műsorba. Na de nem erről beszélgetünk ma, hanem hogy hogyan oszd rendesen az idődet. 2011-ben Cancúnban, Mexikóban voltam egy Stephen Covey tréningen. Lehet, hogy többen hallottatok már a nevéről, és ott tanultam egy nagyon hatékony és hatásos módszert arra, hogy hogyan osszuk be az időnket, és hogyan priorizáljuk a különböző tevékenységeket, amelyek az adott hétben kötelezőek, fontosak, sürgősek, de akár muszáj is megcsinálni valamit, és gondoltam, hogy akkor most itt ebben a kis házi laboromban megmutatom, hogy mire is gondolok akkor, amikor be kell osztani a saját időnket. Akár hogyha egy tudulista csinálsz a napi tevékenységekről, akkor is lehet alkalmazni ezt a technikát, de leginkább a heti time managementra, a heti időbeosztásodra, hogy ne legyen elveszett idő. Mert az elveszett idő az egy nagy veszteség a számodra, nem csak anyagilag, de lelkileg is. Úgyhogy nézzük azt, hogy melyek azok a sziklaszilárd dolgok egy adott héten, amelyek mindenféleképpen fontosak, hogy el legyenek végezve az adott időben. Tehát amikor én megnyitom a naptáramat, hétvége felé a következőt, és még megnézem, hogy miket kell megtenni, és milyen lyukak vannak benne, akkor végigmegyek azon, hogy melyek a legfontosabb dolgok, melyek a kötelező dolgok. Én egyébként mindent felvezetek ebbe a bizonyos naptárba, onnantól elkezdve, hogy gyereket viszek óvodába, iskolába, vagy hogy éppen bemegyek, bejövök az irodába. Tehát vannak olyan fix dolgok, amit nem tudsz áttenni, például egy gyereknek az iskolába szállítását azt nem nagyon tudod át. Szervezni, mert hogy az fix időpontban van. Ezeket nevezzük az ilyen nagyobb sziklaszilárd dolgoknak, tehát a köveknek, és ezzel ugye elkezdjük megtölteni magát ezt a bizonyos naptárat. Ugye ez hétfő, kedves, szerda, csütörtök, péntek, tehát ez minden nap egy aktuális dolog, amit muszáj elvégezni, muszáj megtenni, de ezen kívül vannak még olyan feladatok, hogy tárgyalás. A tárgyalások fontosak, és időponthoz kötöttek, mert hogy a tárgyalást le kell szervezni egy másik emberrel. Ezen kívül, hogyha esetleg Orvosi vizsgálatra kell menned, lehet, hogy át lehet tenni azt az időpontot, de hogyha fontosnak tartod, akkor igenis leegyeztettél egy időpontot rá, berakod abba a bizonyos naptárba. És szépen lassan megtelik ez a bizonyos naptárad, és látod azt, hogy melyek lesznek azok a lyukak, amelyek üresek maradnak. Tehát a fix dolgokat betesszük ebbe a bizonyos naptárba, ezt nevezem én küblinek, jelen pillanatban, csak hogy szemléltetni tudjuk, próbálom halkan csinálni, hogy legyen hangos a mikrofonnak. És meg is vagyunk ezekkel a bizonyos fix dolgokkal, amin változtatni nem tudunk, mert nem szerencsés. És akkor utána jönnek azok a tételek, azok a bizonyos tételek, amelyek mozgathatóak ebben a bizonyos naptárban. Például szeretnél elmenni háromszor edzeni egy héten, akkor ott nem feltétlenül időhöz kötni, hogy most hánykor és melyik nap mész el, ahogyan alakul és ahogyan nem befolyásolja más dolog, ezt meg fogod tenni. De ezen kívül kell főzni is a gyereknek otthon, főleg ugye, hogyha nyári szünet van, vagy bármi, akkor a főzés is egy nagyon fontos eleme ennek a bizonyos napnak. Ezen kívül szeretsz sétálni, kutyát sétáltatni, kimenni a szabadba, ezeket a dolgokat is folyamatosan beteszed ebbe a bizonyos naptáradba. És bármi olyan dolgot, amit még az adott héten te mindenféleképpen szeretnél elvégezni. Ugye ezek azok a dolgok, amelyek fontosak, de nem sürgősek, tehát valahova be fogod tudni illeszteni ebbe a bizonyos naptárba. És utána elkészült ez a bizonyos naptár, bizonyos időbeosztás, és látni fogod azt, hogy mely lyukak maradtak még meg a különböző dolgokra. Akár. TV nézésre, könyvolvasásra, olyan hasznos dolgokra, amit te saját magad számára hasznosnak tartasz, és olyan dolgokra, ami esetleg hobbi szinten fontos, hogy megtörténjen az életedben az adott héten. Vagy elmaradt dolgoknak a pótlása esetleg, az is bekerülhet. Tehát ezeket a lyukakat fel kell tölteni a naptárban azért, hogy igenis hatékonyak legyen, legyünk. Ebbe beleértem azt is, hogy a gyerekkel való játék, a gyerekkel való foglalkozás, a tanítása, és a többi, és a többi. De hogyan töltjük fel? Fogunk egy másik kübli homokot, és ezeket a bizonyos lyukakat feltöltjük, és látjuk azt, hogy a kisebb prioritású... Hoppá! Látjuk, hogy a kisebb prioritású dolgok... Mindjárt kicsit megrázzuk, hogy befolyjon mindenhova. Így, -ni. nagyon szuper. Hogy a kisebb prioritású dolgok, ugye homokozunk még egy lapát kéne, hogy a kisebb prioritású dolgok elférnek a nagyobb prioritású dolgok mellett. Tehát, hogyha kezded a fontos és sürgős dolgokkal, azokat ugye beilleszted a te saját naptáradba, utána hozzáteszed a fontos, de nem sürgős dolgokat, akkor utána jöhet a többi az, ami még az adott hétbe belefér. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottál, remélem, hogy tetszett a mai kémia óra, vagy főzőlecke, remélem, hogy legközelebb is inspirálódunk együtt.